Ну, на сьогодні ми працюємо в біатлоні, наприклад, я йшов шляхом не розповсюдження спорту по регіонах, все-таки тому, що вид спорту дорогий, і враховуючи нехладко коштів, ми з, того, з тих умов, що маємо, ми сконцентрувалися більше на індивідуальній роботі, на пошуку індивідуальних хороших потенційно спортсменів, як дітей. І створили центр. Це перший державний центр олімпійської підготовки з Чернігові, де ми зібрали кращих спортсменів дітей з усієї України, з Тернополя, з Харкова, там і з Київської області, і з Львова, з Сум. І вони забезпечені якісною підготовкою, тобто мають і лікаря, і масажиста, і інвентар, і патрони. І там є стрільбища, що траса, траси, транспорт закуплений, зброя. І за рахунок того, що вони можуть тренуватися в якісних умовах, вони показують результати. Вперше у нас стали юнаки чемпіонами світу, дівчата у своїй віковій категорії на Європі з багато медалей, на Чемпіонаті світу юніорів завоювали багато медалей. Це показує, що в даному випадку ми не можемо розповсюджувати цей вид спорту, там, на, як було раніше в там Івано-Франківськ, Хмельницький. Там все, все вже знищено, нема зброї, нема стрільбища, немає нічого. Ми сконцентрувалися на п'яти областях. Це Львів, Тернопіль, Суми, Чернігів, Київ з Київською областю, Харків, Детро. Шість регіонів достатньо для цього виду спорту, а за рахунок якості індивідуальної роботи, ми бачите, ми маємо, наприклад, там, ну, 10 дівчат і з 10 робимо результат, а те, що там в Росії 150-200 таких самих дівчат, і, і от, вони за рахунок масовості вибирають, а ми за рахунок індивідуальної роботи і створення якісних умов і потенційно молоді, яку ми підтягуємо в хорошій системі підготовки, з нормальними тренерами. І в нас є зміна поколінь, і тому нам вдається бути на серед лідерів світового біатлону завдяки індивідуальній роботі видеоскоп спортивне відео